Сега първо да честита и аз на и старите, и новите до събранието ни на есен. Имаме възможност да видим дали тези промени са за добро. Истински се надявах, след като толкова искаха да управляват, до целта на едно политическо състезание е да управляваш. То не е да свалиш някого, да си против някого или да си опозиция. Сериозните партии искат да управляват. А когато е в парламентарна република, изворите са мажоритарни, най-естественото и единствено правилното е лидера на партията да става премьер. Вие помните и цар Симеон II, като си дойде, се опита през движението да не е той премьер. И тогава какъв вой се надигна? Защо? Защото лидера на партията на мажоритарни избори носи отговорност и за парламентарната група, и за министрите, и за кметовете, и народа може да му търси отговорност. В нашия случай някой може да кажа, ме ти предложи Дани Митов. Да, предложи, защото съм три мандата. Това е смисъл. Да покажеме, че в ГЕРБ има и много хора, които могат да се справят на всякакви ни постове. Аз завчера ви благодарих на министрите и нека не се чувствате, че не всички са оценени по-равно, ама иначе трябваше да направят 30 човека и изпълнителната комисия. Ако по заслуги влезат. Но, новия политически е, лидер, колегата Трифонов, завчера се, вчера май се заял с мене, че съм казал, че изборите струват примерно 150 милиона. Да, те могат да струват и 130 или 140, но във всички случаи са над 100. Във всички случаи са над 100. И целта на тези избори не е да се направи парламент да смени един закон, а да състави управление. Това е целта на тези избори. Спора е дали са 130 или 20. или. Не, не, това не е спора. Защото ако мене, както е казал, че 13 милиона би се виждали малко, на него явно над 100 му се виждат малко. Това е разликата. И сега още ще се похарчат. Много. Затова, упрека ми към тях, не е бил друг. Демокрацията е скъпо нещо. Добре. Ами ако прибавиме и вакцините на близо 80 хиляди члена на секционни, райони и всякакви избирателни комисии, които извън Първите приоритети ние вакцира, вакцинирахме, за да могат да се проведат изборите, защото никой тогава не ни казваше пандемията, дали ще намалее третата вълна и какво ще се случи. Плюс където Ананиев ми казва, да там и 10 лева за тези, които ги поставят. Така че не е това сметката. И не е в нея разликата. Разликата е, че се загубиха месеци наред без да имаме управление. И смисълът на това е така. Кои са ни грубите грешки? На първо място винаги съм посочвал справене с миграционната криза. Ние не допуснахме България да бъде залята от нелегални мигранти, както цяла Европа, и българите да се уверят, че това. Не е лесна работа да се справиш с миграционната вълна. И Въжди Рашидов ми е превеждал на разговори с колегата Ердоган. Проведохме срещата Европейски съюз Турция във Варна, не случайно. За да имаме нула нелегална миграция. Разбира се, имаме и славни граничари. Това не бива да се пропуска. Но ние не допуснахме българите да пострадат така, както цяла Европа. Ние не допуснахме и по време на гръцката криза финансово и световна, разбира се, да пострадат нашите банки, финансови институции. Справихме се и тръгнахме нагоре. Не допуснахме и тоталния локдаун или пълно затваряне, както в нашите съседи и така в цяла Европа по време на пандемията. И не случайно, Кост Ангелов ми го искахте всички заводач в своите региони. А знаете ли, когато взимахме това решение и тези решения, благодаря разбира се и на Националния оперативен щаб, и на съвета, и на вакцинационния щаб, как трудно се взимаше решение, когато отиваха вече към 4000 души. Дали и ние да не наложиме този локдаун. Само, че ние преценихме, че ще се движиме по ръба на риска, за да запазиме психическото здраве, а и да оставим економиката на страната в голямата и производствена част да функционира, за да финишираме сега в пандемията с излишък бюджета, Завчера. Вярно малко, не е милиарди, както преди, но на плюс. И токът сме увеличили данъчното бреме да се плаща до юни. Това са все много важни неща, с които ние направихме да ни мразят. Справейки се с тях. Ами влизането в най-бялата институция, Европейския банков съюз, чекалнята на еврозоната и невъзможността вече българските банки както на времето фалираха или правеха какви ли не транзакции да са вързани в общата схема на Европейската Централна банка. И трябва да ви уверя, не знам новото правителство какво ще прави, но ние и завчера и по предишните дни Ананиев участва активно и ние към края на месеца сме готови, преговорите върват, заедно с Харватия да влеземе и да преминаме на Евро. И ще бъде груба грешка, ако следващото правителство намали амбицията, темпа и оставяме Харватия. Нашите приятели, Пленкович, разбира се, е уникален премьер, но да продължат сами, коя държава с прието Евро е по-зле, от някоя, която няма. Само с това давам пример, другите си направят изводите. Ми това, че увеличихме толкова доходите за тези 4 години. На учители, на полицаи, пожарникари, хората на първа линия вече над година получават хилядите лева плюс надбавките. Това си го представяте колко. И никой не ни попита от намирате Анания в парите, как се справяте. Никой. Мащабно строителство вече всеки вика, бе, да бе, много е хубаво. И много е хубаво, като минеш сега покрай горублене на татък. Ама то е много хубаво, бе. не са го направили другите, като е много хубаво. А да си ходат сега за банки или за люлин да видят какво е другото. Остави го това последно, за да могат да видят какво е. Защото, както каза Дончев, има цяло поколение, което не помни другите. Ама Южната дъга беше като другото сегашното. И ние, ако бяхме продължили, сега машините от младост, тяхме ги прехвърлиме на Борис. И след една година да затвориме целият ринг. Да но продължат. За метрото за зали и за такива работи, вече те ни има интересно. Но ние направихме кратко, ще напред. Вече София има е замкмет по културата ново. Иро Искам София да видиме дигитална, да видиме на фестивалите, да видиме на събитията, които се провеждат в града. Защото, да, те ни го оценяват. Щом отново, след 4 години, пълен мандат, ни оставиха първа политическа сила. Не, това дори е нереално за мен. След пълен мандат, следващите ни имаме 75, следващите имат 50 депутата. Следващите. Би трябвало основната опозиция в лицето на БСП да ни е победила. Това е в демократичните процеси, които течат. Така че хората оценяват това, което сме направили. И Тракия, и Хемус, и Северозапада, и Европа, и Струма, те го виждат. Те искат сега от нас да надградиме. Искат повече дигиталност, повече прозрачност, искат повече култура, културни мероприятия, фестивали, спортни събития. Сутринта Томиславка си говориха и вика, добре, ти ще кажеш пак образованието. Само, че за младите хора, когато кажеш образование, те имат прави, че трябва да седнат да учат а те искат да им кажем и нещо, че се забавляват. След тази пандемия трябва и това да се случи. Мога да изброявам много такива грешки. Аз бях трогнат от отношението на моите европейски колеги. И вчера и канцлера обади, просто действително нашето председателство на Европейския съюз. Българското председателство. То не е на Бойко. Не е на Катя. То е българското председателство. Всички считат, че е било от най-добрите. И може би единственото, на което до един всички лидери, президенти, канцлери, премиери на Европа, плюс Балканите, до един дойдоха в София. Аз искам да ги видя кога Президента на Франция, канцлера на Германия, премьера на Великобритания, ще върват под ръка в София да се разхождат. Нито един не ми отказа да дойде в София. Сверете те, които могат да четат за следващите председателства. Дали има някъде, къде е то до един. Даже си спомня Мариано Рахой заради Косово, признаването му казаше дойда два дена. По-рано ще дойда на вечерята, ама трябва да тръгна следващия ден, защото нали? трябва да гласуваме за разширяването на Балканите. Това никой няма ни го прости. А е много лошо нещо, което направих. Много. И затова ни направиха и тези компромати. Вие виждате какво стана с тази комисия. Съедно арбитражен съд между бизнесмени. Спорът за договори. И разбира се, тази Гевелсова пропаганда. Четири-пет свързани помежду си медии пускат една лъжа, ретранслират и, както той казал, една лъжа повторена сто пъти за хората става истина. Ходи, после се оправдае. Но с тези избори народа им даде. Да разберат и на едните, и на другите, че иска да ви има, не иска да ви шегърта. А това и трудно се шегърта. Защото, извинявайте, ама като ги гледам тези, които са най-яростни срещу нас, те са шести, пети, четвърти, така са някак. Направеното е много, това, което ще направим е ясно. Това, което искам, да че малко простено, може да ми става да го обясни по-добре през електронно правителство, услуги и така нататък, но следващите една година, не повече, ако хората изберат нас и ние участваме в правителство, гишетата трябва ги премахнем. Няма по човек някой от гишето. Отиваш, опашка, отива, служите от гишето почивка и опашката стои и псува. Това трябва да бъде премахнато. А има и методи. Тук сте по к метове. Мълчаливото съгласие. Без това ни обвиняват, не само нас и всички управляващи до сега, че е раздута администрацията. Даваш им 30 дена срок, не му ли подписват разрешителното, човека счита, че вече му е разрешено. Тогава вие гоните. А не да се на опашки, да се чуят и с меси да, да, да изнервяме хората. Има инструменти и във, сега в предизборната кампания вие това трябва да го направите. Обирайте си думите. Царя на времето казва, ще бъдете господари на мълчанието. Ние нека бъдеме господари на изразите. Защото много, виждате, една дума изчегъртване, как се забива в съзнанието. И възпалява цялата наша партия, защото всеки вика, що ще ме чегърта някой са. Що? А пък и в края на края е лами изчегърта и да не. Да видиме как става. Защото видяха, че най-лесно се правят протести. Най-лесно. Само, че ние, ако си обичаме държавата, видяхме сега, че нито ние можем, нито и те могат. Макар, че пак казвам, с 165 депутата можеше да има стабилно правителство и да не спориме изразходените пари, дали са залодо, както викаше, баба ми. Но, Нека сега считат, че по новите правила дано новото правителство осигури честни избори, както ние. Да не допуснат през машините хакерите да направят някаква беля. Ние ще бдиме, разбира се, но чувам подобни приказки. И не случайно, към многоуважаемите медии се обръщам, вземете решението на Германския конституционен съд. Много обичате да препечатвате стати. добре платени от България нататък, разбира се. Прочетете какво е казал този съд на най-развитата, най-стабилната, дисциплинирана държава в Европа, Германия. Защо е против машинното гласуване? Тук въобще няма субективизъм. Една важна, един важен извод. Няма гаранция за вода. Немците, които са свърх дисциплинирани, доли, се отказват от това. Холандският премьер, Рюте, много обичаме да цитираме Холандия, нали? Той казва, нека ме потърсят, аз ще им кажа, що се отказахме от машините в Холандия. Само, че тук явно има друга цел. Така че нашите представители в избирателните комисии. Искам много внимателно да наблюдавате, да броите, защото след това може машината да отчете вместо 100 гласа за нас, 100 за друг. Още повече, урболешката, както казаха, всичко с машини, кой и как ще ги разкарва, как ще ги пазат, кой ще ги тества там, като виждам как лъжат, дори за елементарни работи, за една декларация. Ако Дани Митов не се беше зачел, е така щеше да мине, ще да мине, нямаше да разбереме, че имало тази среща Б-9. Е така ще да мине. Така че бъдете убрани, нека бъдем конструктивни, Каквито и да правят машинаци, изборите са горе долу Нищо не се е случило. Ние до последния си ден работихме, другите до последния ден се показваха какво могат парламент. Хората ги видяха. И едните и нас и другите. Така че, ако са такива резултатите, пак ли ще почнеме да говорим? С този не искам, с този не искам, с не мога. Ако не спечела един ден аз всичко, тогава. Това е пагубно за държавата. Те и тези месеци, ще видите сега, имат да се взимат много важни решения. Истински им желая успех на служебното правителство, но всъщност то няма да е отговорно за нищо. Защото то пряко ще се ръководи от Румен Раде. Така че и тук ще видим какви са им възможностите. Постарали сме се в изпълнителната комисия да има и в контролната комисия и мисулмани, защото на тези изборите работиха много добре, много гласове получихме и на всички лъжи за възродителни процеси, смяна, на имена и подобни глупости. Разбира се, бъдете толерантни и с другите партии, които са получили гласове. Българските мусюлмани трябва да са мост на приятелство, не на връжда. Разбира се и към нашите идеологически би трябвало партньори. Също трябва да се опитваме, да намериме някакъв път. Ако народа пак така ни подреди, не е хубаво отново да сме в ситуация на крайна враждебност. Това е крайна краища политически опонент, който и да е. И както Господа казал, обичай врага си. Това не случайно го е казал. Не харчете енергия по тях. Показвайте направенето и обяснявайте как ще махнем гишетата, как ще дигитализираме държавата. Това, което хората, как модерна да стане. Това се иска. Това вече новото поколение, то не помни Южната Дъга. То не помни, че са били две платна. Те са вече дори си забравили и нагорубляни за дръстванията. Толкова бързо. Се свиква, а то това е нормалното. Това трябвало да се направи е 3-та, 4-та година, не е 21 И ние загубихме много сили и ресурси в тази сфера. Не знам въпроси дали има, друг дали иска да каже нещо. Пълна мобилизация, добронамерено, но твърдо, за да може да отстоиме евроатлантическите си позиции и, както каза Цветанов, убеден евроатлантик, мира, да действаме напред. коя е? Ми на 11 юли имаме избори, а нас кога ни осуждава? Утре. Еми. Значи утре ще здаваме, на да ме праксът, сметка днес към. Това е положението. Благодаря на всички министри, много искаха в изпълнителната комисия и Вълчев, много те исках и Кралев, и Теменужка, и Катя. Само, че, тук малко се наложих, има време, млади сте, доказвайте се. Чолаков, много приятно впечатление ми направи с изказванията си в парламента, като те знам и като такъв тезех. Но, точно такъв Стил на разговор искам да имате. Добронамерен, те нека ви обиждат. Но това се вижда в Европа. Това се вижда в Европа. Дани Каназирева. Също и за това в регионалните структури. Младен Маринов, тук ли? А на екрана младене е дигни ръка. Бе. Него ще го направим е също регионален на София област, Перник и, Кюст, э, Перник и Ловеч. Защото те са толкова разпръснати, че примерно Дупница и Самоков са много по-близко, отколкото Дупница или э, примерно Костин Брод с э, долна баня. Така че сме направили и там някакви промени на хора, които са добри, Тошко ти, добре ли са? Мина ковида, Разчитам много на старите членове, да продължат да работят и мислят, че е хубаво, това формат е много добър, да си проведеме Георг и младежите. И то тук в началото на, или ако не може до края, в началото на юни да го направим. И имаме толкова, толкова хубави младежи, че и девойки, разбира се, че бързо трябва да влезат и да ги пуснеме на терен. Те трябва да бъдат както в София показахме, следващите наши общински съветници, кметове, депутати, министри. А за премиерите сега нема много така да даваме обещания. По-нататък. Така, че ви благодаря на всички вас. Справихте се добре за това и на Данчето и на Митко им кажа, премьер и председател е трудна работа. Значи, две дини под една мишник. Забравих да благодаря на парламентарната група, на някои от членовете благодаря. В този аз при те обиди, че успяхте да отстоявате разума, едно голямо благодаря. И на колегите от СДС и на вас. Видяхте за какво става въпрос то няма решение да не го жалим. Но, нали, народът е казал, всяко зло за добро. Благодаря специално. Така, добре ли е? Достатъчно ли ясно? Благодарих на парламентарната. Добре.